طيب الأخت بتقول بأنها منتقبة وهي عصبية لظروف مرضية وصوتها يعلو يعني رغما عنها اسال الله ان يذهب عنها البلاء وان يذهب عنها المرض وان يشفيها وجميع مرضى المسلمين من اخواننا واخواتنا وعلى اي حال ان كان هذا بسبب المرض فليس على المريض حرج ولا اريد ان اشق عليها فليس على المريض حرج والغضب الغضب لا شك انه من الشيطان وفي حاله الغضب قد يتلفظ الانسان بما لا يرضاه في حاله هدوئه واستقراره ويفعل من الافعال ما لا يقبله ابدا وانا اقول العبد عبد والرب رب انا قد اغضب وقد أقول في غضب ما لا أقبله أبداً بعد زوال الغضب وقد أفعل في غضب ما لا أرضاه أبداً إذا زال عني الغضب أنا عبد أنا بشر وموسى كليم الله الذي قال الله فيه واصطنعتك لنفسي والذي قال الله فيه ولتصنع على عيني وأنا أعجب لهذه الآيات في حق موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لما غضب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام القى الالواح، الالواح زي المصحف كده عندنا الان، يعني صار لما واحد يغضب يقوم يرمي المصحف ولا حول ولا قوه الا بالله، حالة غضب شديدة جدا ولا ولا حول ولا قوه الا بالله. القى الالواح، لا مشكلة، واخذ براس اخيه يجره اليه، ومرة بلحيته، قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، يعني مرة يجر هارون من راسي من شعر راسه، وهو في حالة غضب، ومرة يجر هارون من شعر لحيته، وفي أمر وهو الكليم أنا يعني لا أريد أن أشق على أختنا وعلى بنتنا السائلة ففي حالة الغضب لو صدر من الإنسان من الأقوال والأفعال ما لا يقبله في حال هدوء استغفر فعلي أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى أما كيف أعالج الغضب هذا هو هذا هو السؤال إذا كنت يا أختاه لست متوضئة فتوضأ أن الغضب من إبليس جمرة من النار إن توضأت أطفأت بماء الوضوء هذه الجمره المشتعله والنار المتأججه، مستحيل مستحيل وانا بقول لك وبأكد ان الغاضب ان توضأ ان توضأ سيكون حال غضبه بعد الوضوء كحال غضبه قبل الوضوء ابدا ابدا يا اخي انا مصدق النبي صلى الله عليه واله وسلم، والله لو قلت لي غير ذلك لكذبتك مهما كنت والله لكذبتك لاني اصدق الصادق الذي لا أنطق عن الهوى طب جرب بس ما تجربش النبي أنا بقول لك هو ما تجربش النبي تقول لا لا بيقين بيقين توضأ أقصد بالتجربة هذا توضأ في حال الغضب وانظر إلى أقوالك وإلى أفعالك بل حتى إلى حرارة جسدك الحسية الحرارة الحسية لا أقول المعنوية لا حتى الحسية ستختلف تماما بعد الوضوء الوضوء يكسو صاحبه بهالة من النور وهذا كلام حتى علمي هذا كلام علمي علم بالدليل المادي بالدليل المادي العلمي يعني اعضاء الوضوء بعض الوضوء ينبعث منها من الانوار الحقيقيه ما اكتشفه العلماء المتخصصون في هذا الباب ما لا يمكن على الاطلاق ان يكون لعضو اخر من اعضاء البدن لم تنله مياه الوضوء لا اله الا الله الوضوء ده آية من آيات الله ولذلك النبي قال ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن فالوضوء ده سلاح قوي جدا طيب يبقى الأخ الغاضب والأخت الغاضبة اتوضأ إن استطاع أنا عارف أن حالات غضب ساعات بتفلت لكن توضأ اتنين إن كنت قائما اجلس إن كنت قائما وأنت غضبان ومنفعل وثائر اجلس اقعد يحف يخف الغضب ثم استعن بالله تبارك وتعالى اطلب العون من الله دعاء بقى أن يعينك على ترك الغضب وعلى التخلص يعني أعلم أن هناك من سأل الله سبحانه وتعالى في حل غضب أن يرزقه الصمت التام واستجاب الله عز وجل له مهما كان حجم الغضب وحجم الإشكال يصمت وهذا نعتبر هذه نعمة من أعظم نعم الله على من من الله عز وجل عليه بهذا يصمت صمتا كاملا لا تكلم وهذا فضل الله يتيه من يشاء حتى لا يخطئ فالشاهد استعن بالله واستعين بالله الدعاء مصاحبة الأخيار الصالحين أصحاب الحكمة أصحاب الرفق أصحاب اللين أصحاب الهدوء أصحاب السكينة يعني ابتعد عن يعني الأجواء المثيرة بقدر المستطاع فاتقوا الله مستطعته ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم